Це склад, куди від початку повномасштабної війни почали звозити залишки зброї окупантів. Деякі з них сягають понад 100 кілограмів. Без допомоги техніки сюди завести було неможливо. Це все залишить з РСЗО-урагат, РСЗО 220 мм. Запускаються з установки, призначені для знищення живої ну, сили противника та техніки. Легко броньованою або ну, навіть не легко броньованою, а ну, автомобілі, пікапи самі. У них вже є осколочний бойовий елемент – ну, касети. Вони наповнені касетами, розкриваються на площі. Це залишки від е, ракети С-300, які, е, які перероблені під земля. земля і і ну, ними б'ють по жилих домівках. Ну, по, е, це ну, запчастини. Не несуть ніякої обрози. Це все залишка. Це далі, це ну, бак, це двигун і цієї ракети. До початку повномасштабної війни Віктор працював рятувальником у Мелітополі. Потім виїхав до Запоріжжя, де йому запропонували навчитися піротехнічній справі. Чоловік каже, відповідні навички опановує весь час, оскільки доводиться працювати з різними видами зброї окупантів. Вже має досвід розмінування Херсону. Комусь треба робити цю роботу. Десь дивишся в небо, десь слухаєш. Не можу сказати, що не страшно, але страшно всім. Але це треба робити, це всі сюди йдуть. Перше правило це заходи безпеки, соблюдати всі. Тобто, це захист, щоб був і броня, і шолом, і все необхідне, як ви кажете. Є такі боєприпаси, в чому, що треба підходити спеціальними костюми ЕОД-9. Тобто є такі ж таки КБ3Б30, вони можуть, у них є саме ліквідатор, тобто вони можуть при підході працювати. Багато да, сучасного озброєння, як до якого до цього не сталкивалось, була друга цитова війна. Ну, Десь сам читаєш літературу, вчишся, десь підказують бо, ну, більш ну, керівники, яких більше є досвід, опит. Ну, хтось був в відряджені в 2014 році, починаючи 14 році там, в зоні АТО, там вже це вони все проходили. Більші залишки від РСЗВ ураган, смерч, град та двигуни, баки S300. Бак с S300, це або там треба шість осіб, щоб його перенести, або якийсь маніпулятор, щоб загрозити на вантажівку, загрозити та перевезти. І оцей хвіст від смерча, він двох, або його тащило через півполя, було дуже важко. Можливо, щось з них будуть як запчастини для подальшого використання. Віктор пояснює, що снаряди, які не розірвалися, вони потім підривають. Якщо їх неможливо вивести на безпечну територію, і вони знаходяться поруч з домівками, то спочатку евакуюють населення. За допомогою скавадера, за допомогою важкої техніки, вкапують яму, дуже глибо закопують та знищують. Піротехнік Олександр Вінніцький наголошує, що залишки снарядів можуть одразу не розірватися, а пролежати певний час. Час самоліквідації на різних касетних елементах, на різних мінах, він, він різний. Він може бути від 12 годин і до декілька діб. І навіть після того, коли виходить час самоліквідації, якщо касетний елемент не розірвався, але в зв'язку зі зміною погодних умов, наприклад, обстріли були взимку, був сніг, була мінусова температура, з появою плюсової температури ці касети можуть самопроізвольно вибухати. Ми намагаємося всі безпечні залишки, які ми вилучаємо, звозити саме, саме сюди, в це місце, в зв'язку з тим, щоб вони не залишались на полях по місту, Насамперед, щоб люди не лякалися цього і щоб нам повторно не приходили заявки, щоб ми повторно не виїжджали по цим безпечним залишкам. Ось це друга ділянка, де знаходяться залишки зброї, якою окупант обстрілює Запоріжжя та Запорізьку область. Перебувати вони можуть на відкритому повітрі, оскільки вже не несуть загрози. На не деяких з них є номер, за яким можна буде притягнути Російську Федерацію до відповідальності. Паливний бак від ракети С-300. Вироблений з алюмінію, з, з різними не з чистого алюмінію, має примісів магнію та інших цінних металів. Взагалі ці ракети використовуються для системах ПВО, а так як орки їх переобладнують, змінюють їх підривник, змінюють дальність польоту не керованою дальністю польоту. В зв'язку з цим ну, спрогнозувати точний, точну зону руйнування важко. В зв'язку з тим, що там знаходиться в бойовій частині взагалі, там 60 кг вибухової речовини і також вражаючі елементи у вигляді металевих кубиків. Також в нас є залишки від ракет «Калібр», від ракети «Скандер». Такий металобрукт Орковський також прилітав по місту та по безпечні залишки від реактивних систем залпового вогнів «Смерч», «Ураган», «Град», також сам скелет від касетного блока «Ураган», «Оріхів», «Уляйполе», «Степногірськ». Більше всього криють це системи залпового вогню «Град», «Смерч», «Ураган». Також використовують керовані авіа авіаційні бомби, на яким вже неодноразово залучалися для їх вилучення та знищення. На даний момент на території Запорізької області найнебезпечнішими вважаються це касетні елементи, особливо касетні елементи, які використовуються... Система заповнену торнадо. Окрім того, що безпечні залишки зброї слугуватимуть доказом злочинів Російської Федерації проти України, будуть як металобру та або елементи запчастин їм надають ще й друге життя. Зокрема, роблять прикраси, продають на аукціонах. А також діти розмальовують для декора. Ось це, наприклад, залишок під касетного урагану. Ми їм так стаємо залишки ракет, снарядів, все. вони розмальовують і щось вдарять, щось по школам розносять. Така сама у 41-й школі є там клас незламності, якось так тут теж подарували. Так що... А ця де буде стояти? Це буде стояти у нас у частині, а там подивимося, може комусь подарувати. Олександр Вінницький каже, після перемоги таких залишків зброї буде набагато більше. А також додасться роботи саме на деокупованій території, оскільки проводитимуть довготривале розмінування. Це буде і земля, і вода. Ну, якщо брати, по прикладу, де окупованих територій Херсонщини, Харківщини, там, Миколаївщини, де наші розрахунки зараз залучені та виконують завдання з розмінування, то це може, можуть бути десятки років».